اقبلي يوم عبد في البدر البدور اقبلي والغيد لجلك يدق للسلام السلام طلتك يوم العريسه بهرت كل الحضور حي شوفك يا سمو حلا بنت الحشوم اقبلي يا عبد الهادي مثل بذره البدور، اقبلي والغيد لجلك يدق كل الزلا، طلتك يا ام العريسة بهرت كل الحضور، حي شوفك يا سمو والحنة بنت الحشود، هيبتك هبا وزينك ما توفي هالسطور، وانت يا الشيخة على ماني يحبنا اللثاء، هيبتك هبا وزينك ما توفي هالسطور، انت يا عبد الهادي سليلة الصقور بجمال أيام العمر يومنا لله مرات أم عبد الهادي اللي فعلها لما يبوك شيخ بالعز ترقى على هام السماء من كثر ذكره وفعولها على مر العصور الله في رجال المطاني في الشهور الرجال احنا المواقف مدهر والله هشيو والله الشيوف والله انهم يدقون النحو وقوم حسف مع العين بدوا راس الحساب الختام الله يديم <تصفيق> السعاده والسرور تجعلى الافراح في داركم دايم دوام